Velkommen till en liten informationsfilm om programmet Tuxtyping. Tuxtyping, det er et touchprogram, og etter min mening er kanskje detta här det første promme barn bør møte når de skal lære touch. Touch er jo en viktig digital kunskap. Dette här må uttrykke sig via tastatur, ska jo ungene holde på i mange, mange år fremover, og er da en veldig viktig kunskap å lære sig tidlig. Og det å kunne skrive på tastaturet med to hender, åtte fingre, og titte på skjermen i stedet for det er en viktig kunskap. Tugsttyping er selvfølgelig et gratis program, og kanskje det første jeg ska vise det här. det er hvordan man slår av lyden. På denne musiken som er på oppstarten nede til høyre, så ser du at det er en høytaler. Sånn høres det ut i du uendelige når du åpner den vanligvis, så jeg tror jeg skal vise dere at vi går alt som ned her og klikker på høytaleren, så forsvinner denne lyden. Tux det kan du laste ned gratis fra internet. Her er websiden som Tux Typing er å laste ned Eller så er det egentlig bare att skrive Tux i Google, og så trykke Enter, og så finner du en sted der du kan laste ned. Det finns forskjellige versioner Egentlig er jo Tux Typing et program fra Linux, men den finnes nå også, også for Windows. Okej, okay, takk til websiden. Nå ska vi titte litt på funksjonene som da er i Tuxtyping. Det viktigste er jo å så ha noen lektioner og lære sig hvordan man ska bruke dette her. Så jeg anbefaler kanskje først å gå på Lessons. Her ligger det en del ferdelagde lektioner med progression. Her ser du at det går upp til 43 i leksjonene. Og vi kan jo vise hvordan det begynnes på den enkleste på lektion 0 her. Her er det en tasteløyledning, her er det å sig seg bokstavene A og S. Da trykker jeg på A, A, A, jeg skal altså følge det som står på toppen der, avstand med høyre tommel. Och når jeg trykker feil, så får jeg feil lyder, så jeg får auditiv tilbakemelding helt, helt, hele tiden hvis jeg trykker feil. Og her går tida, så man da konkurrerer med seg selv og andre på var rast man göra det. Och som vi ser här nere så står det en demonstration med vem fingermans ska bruka. Normen gör detta här. Man, man gör fel så får vi alltså felmeddelingar. Och så vidare. Där står det att jag brukte 38 sekunder på den första övelsen. Och nu ska man pröva på S och så vidare. Då vi sjer tacka till den övelsen, trycker Escape, og så kommer tilbake til hovedmenyen i Touch Typing. Dette er på engelsk. For å få brukt disse opplæringssesjonene så må du ha det på engelsk. Men når du først skal begynne å spille, for Touch Typing er jo et Touch Dataspill med highscorer og fullpakke. Så du kan få det på andre språk enn engelsk. Hvis vi går på Setup Language, så bla jeg meg mot høyre her nede trycka två gånger så kommer jag till nynorsk faktisk. Och då kan jag gå tillbaka till huvudmenyn. Och då har vi ett lite olika spel Vi har fiskefall. Jag välger lätt. Välger tre bokstaver. Här ser du att vi har många olika möjligheter att trycka. Bokstäver. Bokstäver L B K. Her så hör ljuden dd trycke enter eh udd trycke enter och då spisar den upp vim trycke enter det är viktig att man håller på med detta här att man eh, faktiskt eh, lar ungarna bruke eh med de riktiga fingrarna det som kan vara lurt det är att efter vart som man lär det lägga ett honkel slik at det ikke er lov til å tyvtitte ned på tastaturet. Og så er det da highscore med hvor mange fisk man har klart, og så videre. Og etter hvert som man ikke klarer det, så mister man da fortløpende liv. Når man ikke klarer å skrive ordet rast nok, så mister man liv. Og dette er jo noe som ungene klarer å relatere sig der. Jeg mister et liv, som nå har jeg bare fire liv igjen. Og her nede så ser vi at hvis det går litt tid til, så mister jeg et liv til hvis PUR kommer ned. Ok, det var fiskefall. Jeg har også muligheten til å slå av musikken inne i programmet her. Da går jeg tilbake til hovedmenyen, og da er det et tilsvarende spill, men dette heter kometknusing. Jeg kaller mig selv for nybegynner og velger igjen tre bokstaver. Og her faller det nedover med masse ferdige lyder, egentlig. Vi skriver och så försvinner efter vart eh detta här vi får en skår uppe till vänster ser ni. Och efter vart så blir det game over när de bombarderar det våre nederst i spillet här. Eh, det var ett väldigt liten titt på Tux Typing. Eh, enkelt i bruk men samtidigt väldigt effektivt og i alla fall i bynelsen väldigt motiverande för oerfarenare, uerfare, oerfarna Løgge